Claus Iohannis pune presiune pe magistra ICCR în scandalul legilor justiției, voi decide atunci dacă se va impune o nouă reexaminare video? Claus Iohannis a decis să trimit la Curtea Constituțională întregul pachet al legilor justiției, anunce există posibilitatea unei noi reexaminări. Fac un apel ce trec Curtea Constituțională de a nu se gerăbi a lucra cu organismul european care contribuie de aproape 30 de ani la dezvoltarea unui patrimoniu constituțional comun în Europa și care sprijin statele care doresc să pun structurile juridice instituționale în acord cu standardele și bunele practici internaționale în materie de democrație. Preminena dreptului și a protecției drepturilor omului, inclusiv prin acordarea unui sprijin constituțional de urgență. Sunt convins că judectorii curi constituționale îi respect statutul de garanie ai supremai legii fundamentale de apretoria ai democraiei prin drept, astfel încât vor avea toată deschiderea pentru un demers care îi propune să asigure respectarea în România a principiilor valorilor democraiei europene. Ce curtea se va exprima asupra acestor chestiuni, voi face o nouă analiză a legilor și voi decide atunci dacă se impune o reexaminare. A spus Claus Iohannis, într-o conferin de presă care a avut loc la Palatul Cotroceni.